Já dneska budu mluvit o své mamince. Dlouho se známe. Známe si 23 let a 9 měsíců bříšku. <laughs> Společně všechno asi. My rádi hodně pečeme obě dvě. Jíme, chodíme spolu na filmy nebo jen tak na vínečko, na procházky. Máme Pejska, takže hodně chodíme na procházky spolu. I třeba cestujeme. Když jsem bydala v Brně, to je jiné město než bydlím, kam jsem chodila na univerzitu. Tak maminka se mnou třeba občas jezdila, dělali jsme si společné a společné dny nakupovat, spolu chodíme a tak. <laughs> Já. Uh... Teďka jsem tedy tady v Ostinu, ale jinak bydlím u rodičů. Aha. Takže... takže každý den. Takže každý den. Takže. Naposledy jsme se viděli, když mě vezli na letiště naši, takže v dubnu. V dubnu 2017, teďka. Takže to je před 4 a půl měsícema. Hádáme. Většinou kvůli a no, kvůli tomu, co jsem měla dělat, dělala jsem. A... <laughs> co se mě na mamince nic je nejc... yeah. asi její povaha. Ne, je strašně láskyplná.